بس تصيري قادره تقطعي نفسه للخوف اللي جواتك ساعتها رح تبلشي تستمتع بحياتك انتي متخيلي الاشيا اللي رح تقدري تعمليها لو بطلت تخافي ايه والله ما رح تسدي حالك ورح تقولي لحالك قديش كنتي هبله كيف ضيعتي كل هالوقت وانتي عم بتخافي من قصص ما موجوده الا بخيالك الاحلى من هيك انك رح تبلشي تتجراي تعملي اشي اكبر بكتير من الاشيا اللي كنت تخافي منها بس لانك بلشت تسيطري على خوفك وبطل عندك مشكله خاطري